Vladimir Putin a luat foc în scandalul momentului, nu putem să accept me. Presubliniere din Telerus Vladimir Putin a denuncat tentative de a semna panica, pe internet, din setere intate, în timp ce Carasa se află în doliu în urma unui incendiu sângeros într-un centru comercial din Siberia, relatează AFP. Vedem, din nefericire, pe perecele de socializare, inclusiv din setere intate, menite se semene panica, se semene neîncrederea, se ridice oamenii unii împotriva altora, a declarat Putin la o reuniune consacrată tragediei cu oficialii la nivel național. Putem să acceptme asemenea lucruri în nici o circumstanță, a subliniat el. Putin le-a cerut autoricilor vizate să efectueze o anchetă total obiectiv sublinierei transparent cu privire la această dramă, care s-a soldat duminic la Chiemerovoc cu 64 de morți, între care 41 de copii. Iar sublinierea, asemenea tragedii sunt folosite în scopuri provocatoare. Este un fapt sublinierea, i avem de-a face cu el, a declarat primul adjunct al directorului administrației prezidențiale Sergei Kirienko, citat de agenția Novosti. Furia este palpabilă în Rusia, la trei zile de la incendiul sângeros care a devastat centrul comercial la Kemerovo, în Siberia. Potrivit anchetatorilor, sinistrul a fost cauzat de înclecerii flagrante ale regulilor de siguranță, conform Newsro.